أنا العبد المسيء وصيت سري. والله وقع علي ويهوش. ويهوش. ويهوش. ويهوش. أنا أنسى وقفت علي الحرام طلاق أنت جات أختي عيوش ويه ويه ويه جات أختي عيوش ويه ويه أنا العبد المسيء صيت سر في ناس كفشوا Так я و شو معيك واحد شو اللي تفضلت